Moikka ja tervetuloa luokka Kadoliinin Tiede torstaihin. Musta on tosi kiva olla täällä puhumassa tänään ja aiheena on tämä, että miten muovia korvataan. Ja agendana tänään on siis se, että mä kerron ensin itsestäni hieman taustaa. Sen jälkeen mä kerron yleisiä määritelmiä, mitä liittyy tähän muoviteollisuuteen, kuten esimerkiksi, mitä tarkoittaa biopohjaisuus tai biohajoava. Sen jälkeen mennään vähän syvemmälle siihen aiheeseen, että miksi sitä muovia halutaan korvata ja tämän jälkeen pieni katsaus tähän EU-lainsäädäntöön, mikä siihen liittyy ja kyllä lainsäädäntö on mielenkiintoista. Ja Tämän jälkeen sitten mä kerron ää, melko yksinkertaistetun mallin, että miten tätä tota tuotekehitystä tehdään. Ää, eli mä olen Kati Meriläinen. Mä olen alun perin kotoisin Rajamältä ja mä olen valmistunut Rajamääl lukiosta vuonna 2013. Siinä vaiheessa äh, en tiedä, mitä mä haluaisin alkaa tekemään. Mä olin kiinnostunut luonnontieteistä, mutta koska mulla ei ollut mitään äh, tiettyä alaa tavallaan kiikarissa, niin mä pidin lukion jälkeen välivuoden ja mä menin siis Technos Oylle maalitehtaaseen vuodeksi töihin. Ja siellä mä sitten kiinnostuin tähän kemian teollisuuteen. Mä sitten 2014 hain opiskelemaan. Mutta mä en päässyt kemian alalle, joten mä menin sitten opiskelemaan tilastotiedettä, ja mä olin aluksi innoissani siitä, että tämä on tosi mielenkiintoista ja hauskaa. No sitten muutaman viikon jälkeen mä totesin, että ehkä tämä tilastotiede ei sitten oo ihan mua varten, joten mä sitten vaihdoin loppujen lopuksi virallisesti siihen kemian koulutusohjelmaan, ja sitten Matikassa tuli mulle sivuaine. Ja muutaman vuoden opiskelun jälkeen mä sitten ajattelin, että tämä epäorganinen kemia on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Mä kävin paljon siitä kursseja ja sitten mä taas totesin, että ehkä se ei sitten ollutkaan mua varten. Ja mä vaihdoin sitten tähän materiaalitutkimuksen maisteriohjelmaan ja mä erikoistuin sitten nimenomaan näihin polymeereihin ja kolloideihin. Sitten kun mä olin viimeistelemässä mun gradua, niin mä hain samalla töihin. Mä pääsin sitten rd-kemistiksi vuonna 2019 ja sitten sain maisterin paperit sitten seuraavana keväänä 2020. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin sitä mieltä, että mä en aloita väitöskirjatyötä, että se ei on mua varten, mutta niin siinä sitten kävi, että nyt tämän vuoden tammikuussa mä aloitin sitten kemia- ja molekyylitieteiden tohtoriohjelmassa. Että jos te ette tiedä välttämättä mitä te haluatte tai mille alalle te haluatte suuntautua, mä en ainakaan tiennyt, mutta nyt mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että mihin mä oon päätynyt ja mitä mä teen. Tällä hetkellä mä asun Hyvinkäällä mun avomiehen ja kahden kissan kanssa, jotka onkin tässä esiteltynä. Ne tykkää olla mukana töissä muun muassa osallistua palavereihin. Ne on vähän semmoisia linssiluiden tyyppejä. Ja ne tykkää myös yleensä tulla tutkimaan kaikkia näytteitä, mitä mä tuon vaan kotiin. Mutta mennään nyt ihan tähän varsinaiseen aiheeseen. Mä käyn tämän kalvon nyt tälleen hyvin sanotaanko yksinkertaisesti läpi, koska tässä on aika paljon asiaa. Eli tämän pystyakselin alaosassa lukee tää Fossile Based. Niin äh, sillä tarkoitetaan nyt sitten kaikkia raaka-aineita, jotka tulee tämmöisistä fossiilisista tai öljypohjaisista lähteistä. Ja sitten siellä yläosassa näkyy tämä lehdenkuva ja siellä on bio Niin sillä tarkoitetaan kaikkia näitä materiaaleja, jotka tulee uusiutuvista hiilenlähteistä. Eli käytännössä ne on kasvipohjaisia. Äh, Tuossa vaakaakselilla äh, otetaan yksi steppi vielä taaksepäin. Niin Siinä lukee nyt no permanent microplastics ja no permanent microplastics, mutta siitä voidaan käyttää myös termejä biohajoava tai ei-biohajoava. Eli tuolla oikealla puolella olisi biohajoavat tuotteet, mikä tarkoittaa siis sitä, että bakteerit pystyvät syömään sitä muovia ja muuttamaan sitten sen hiilidioksidiksi, vedeksi. Ja, biomassaksi. ja sitten taas ei-biohajoavat tuotteet on sellaisia, että bakteerit eivät pysty niitä syömään ja ne jää sitten luontoon. Ja näillä mikromuoveilla, eli just tällä mikroplastiksilla, tarkoitetaan siis muovia, joka on kooltaan yleensä alle 5 milliä, Ja ne on tosiaan siis mikromittakaavassa olevia partikkeleita. Ja Pysyvillä mikromuoveilla tarkoitetaan nimenomaan nyt näitä mikromuovipartikkeleita, jotka ovat ei-biohajoavia. Eli kun ne päätyy luontoon, niin mikrobit tai bakteerit ei pysty niitä syömään. Eli nyt käytännössä nämä kaksi akselia jakaa tämän taulukon neljään osaan. Niin tuolla vasemmalla alapuolella on nyt yleisesti tämmöiset tavalliset muovit, kuten esimerkiksi tämmöiset PET-juomapullot. Eli käytännössä melkein kaikki kaupassa löytyvät muovipullot, niin ne kuuluvat tähän kategoriaan, samaten kuin esimerkiksi osa muovikasseista. Ja ne on nimenomaan materiaaleja, jotka on siis fossiilisista raaka-aineista tehty ja ne ei biohajoa ja ne päästää mikromuovia. Sitten tuossa taulukon vasemman puolen yläosassa on sitten tämmöisiä materiaaleja, jotka ovat biopohjaisia, eli ne on kasviperäisistä Raaka-aineesta valmistettu, mutta ne ei sitten myöskään biohajoa, eli ne tavallaan päästään myös sitä mikromuovia sitten luontoon ja ympäristöön. Sitten tuossa oikealla puolella taulukkoa alaosassa on sitten tämmöiset materiaalit, jotka on nimenomaan fossiilisista lähteistä, mutta ne ovat biohajoavia. Ja sitten tuossa oikealla ylhäällä on sitten materiaalit, jotka ovat biopohjaisia ja biohajoavia. Ja ne eivät myöskään vapaata sitten niitä pysyviä mikromuoveja luontoon. Ja nämä sulapakin materiaalit kuuluvat nyt tähän sitten oikean yläreunan kategoriaan, eli ne on biopohjaisia, ne on biohajoavia, eli ne eivät myöskään päästä tällaisia pysyviä mikromuoveja luontoon. Ja mä ehkä haastaisin teitä nyt hieman väl tai siis tutkimaan, että kun te menette kauppaan ostamaan erilaisia muovituotteita, että mitä niissä sitten oikein sanotaan, koska biohajoava ja biopohjainen eivät ole sama asia. Ja, äh, hyvin usein näissä pakkauksissa nähdään justin paljon sanaa bio, siellä käytetään vihreää väriä, siellä saattaa olla lehtiä, ja kuluttajille se yleensä tarkoittaa, että heitä on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Mutta hyvin usein nämä tuotteet itse asiassa kuuluu tuonne vasempaan yläkategoriaan, eli ne on biopohjaisia, mutta ne eivät ole biohajoavia. Ja näistä biohajoavista tuotteista, niin se, että ne bakteerit pystyy sen syömään, niin äh, se ikkuna tavallaan, missä se tapahtuu, ei ole kuitenkaan se, että se laitetaan kotikompostiin ja se on kahden viikon päästä sitten hävinnyt, vaan että se hajoamisprosessi voi silti kestää vuosia, mutta se kuitenkin hajoaa vuosien saatossa. No miten sitten näitä muovituotteita yleensä valmistetaan, niin tämän kuvan tuolla takana näkyy tämmöinen purkki, missä on tuollaista ruskeaa niin granulaattia, sitä kutsutaan välillä myös ryyniksi, mutta se on yleisesti tämä muovin Tavallaan raaka-aine, mistä kaikki nämä muovituotteet valmistetaan. Eli tota granulaattia laitetaan sitten koneeseen, missä se sulatetaan. Ja sitten sieltä se ajetaan erilaisiin muotteihin ja saadaan sitten tällaisia tuon kuvan mukaisia erilaisia tuotteita, kuten just purkkeja tai haarukoita tai rasioita. Ja samalla tavalla myös tämmöset, esimerkiksi nyt tuossa kuvassa oleva pilli, niin tuotetaan. Eli se granulaatti laitetaan sinne koneeseen ja se sulatetaan, mutta sen sijaan, että se muottiin, niin se ajetaan put putkenmuotoiseksi pitkäksi vedoksi, mistä se vaan pätkitään sen mittaiseksi, kun se halutaan. Ja nämä sulapakin materiaalit, mitä me ollaan tehty ja ollaan innovoitu, niin ne on tehty niin, että ne soveltuu näihin olemassa oleviin muovituotteisiin ja näihin muovikoneisiin. Eli sitten nämä raaka-aineiden valmistajat tai nämä lopputuotteiden valmistajat pystyy käyttämään näitä olemassa olevia laitteita niin tähän valmistukseen. No, miksi sitä muovia nyt sitten halutaan korvata? Niin 2014 tuotettiin noin suunnilleen 311 megatonnia muovia. Ja näin uusien ennusteiden mukaan tai nykyisten ennusteiden mukaan niin vuoteen 2050 se tulee noin nelinkertaistumaan. Eli muoviteollisuudella on merkittävä osuus näissä kasvihuonepäästöissä ja varsinkin hiilidioksidin päästöissä. Ja Vuoteen 2050 on myös ilmastossa annettu se kolmen asteen raja, mitä ei saisi ylittää tai sille tulee sitten dramaattisia vaikutuksia meidän ekosysteemiin. Ja usein argumenttina käytetään sitä, että muovin kierrätyshän on parantunut, että se tulee vähentää tätä muovin käyttöä. Niin kaiken tai lähes kaiken Kierrätys muovin sekaan täytyy silti aina laittaa tämmöistä uutta prosessoimatonta muovia, koska se mekaaninen kierrätys, mihin tämä muovin kierrätys perustuu, niin se tuhoaa aina vähän sitä materiaalia, joten sinne tarvitaan aina sitä uutta muovia sekaan, kun sitä käytetään. Mä haluaisin nyt myös tässä kohtaa, että katsotte tuota kuvaa, se on merestä, että mitä ajatuksia se teissä herättää. Ja Nyt kun puhutaan tästä muovijäteongelmasta ja tästä muovin kierrätyksestä, niin EU-ssa 2016 kerättiin noin 40 prosenttia muovista mutta siitä saatiin kierrätettyä vain noin 10-15 ja tuohon vuoteen 2050 mennessä niin on annettu tämmöiset optimistiset arviot, että noin 70 prosenttia muovista saadaan kerättyä, mutta siitä vain noin 37 prosenttia, eli vähän reilu puolet saadaan oikeasti kierrätettyä. Ja Mihin sitten se loppumuovi menee? No se menee käytännössä polttoon tai se päätyy luontoon. Ja siinä on sitten myös sellainen ongelma, että kun se päätyy luontoon, niin onneksi on ollut näitä uusia innovaatioita, minkä avulla se voidaan sieltä kerätä. Mutta sanotaanko, että se on yksi isoimmista näistä muovijäteongelmista. Ja vaikka sitä että saadaan kerättyä esimerkiksi meristä ja siinä on olemassa tämmöisiä uusia innovaatioita, että miten se tehdään, niin tämä mikromuovi, mitä tämä tavallinen muovi päästää ja mikä ei ole biohajoavaa, niin sillehän ei ole olemassa mitään keinoja poistaa meidän luonnosta. Ja ö, tällä hän esimerkiksi mikromuovia löytyy maaperästä, sitä on merissä ja sitä on taivaalla. Eli siis esimerkiksi sitä kulkeutuu tuulten mukana ja sitä sataa taivaalta. Ja siis esimerkiksi autorenkaat on tällainen lähde, mistä sitä mikromuovia paljon tulee. Mutta käytännössä kaikessa kulutuksessa ja missä muovi kuluu, niin se synnyttää myös tätä pysyvää mikromuovia. Koska se kerääntyy luontoon, se päätyy sitä kautta myös ihmisten kehoon. WWF:n antaman tutkimuksen mukaan niin ihmisten kehoon päätyy suunnilleen 5 grammaa muovia viikossa. Eli käytännössä ihmiset siis syövät noin suunnilleen luottokortin verran muovia viikossa. Nyt on tullut myös uusia tutkimuksia siitä että nämä ihmisten kehossa olevat mikromuovit on yhdistetty erilaisiin autoimmuunisairauksiin, kuten Alzheimeriin ja erilaisiin syöpiin. Ja kun se kerääntyy sinne luontoon, niin se on esimerkiksi tietyissä pölyttäjissä huomattu, että se pölyttäjien jaloissa ei kulkeudukaan välttämättä enää siitä pölyä, vaan siellä kulkeutuu sitten tota mikromuovia ja se päätyy sitä kautta sitten koko tähän ruokaketjuun ihan alhaalta ylöspäin. Kaikki on varmasti nähnyt myös niitä kuvia merissä olevista muovipusseista tai muista, niin ne on juuri niitä mikromuovin lähteitä. Ja ne tosiaan vaarantaa sitten tämän ruokaketjun ja sitä kautta sitten ekosysteemiä ja tätä biodiversiteettia eli lajikirjoa. No, mitä sitten tälle asialle voitaisiin tehdä? Öö, yleisesti on annettu tämmönen 4 öö, tavallaan ratkaisu eli ensimmäisenä on toi reduce, eli vähennetään muovin käyttöä. Öö, seuraavana listalla on reuse, eli koitetaan tehdä kaikista materiaaleista mahdollisimman uudelleen käytettäviä niin ettei Käytettäisiin aina kertakäyttöisiä tuotteita, jotka sitten heitetään pois ja sitä kautta menee vaikka sinne polttoon. Sitten on tämä Recycle eli kierrätys. Ja vaikka aikaisemmilla slaidilla oli aika sanoisinko vähän epäedullisen näköiset luvut sen kierrätyksen suhteen, niin tässä on tulossa myös uusia innovaatioita. Eli tällä hetkellä kehitellään muun muassa kemiallisen kierrätyksen menetelmää, missä nämä muovit pystyttäisiin paljon tehokkaammin kierrättämään ja uudelleen käyttämään. Ja siihen liittyy myös se, että se tavallaan soveltuu näille kaikille muovin aloille, ei pelkästään näille tavallisille muoville, vaan sitten myös näille biopohjaisille ja biohajoaville vaihtoehdoille. Ja, ö, nykyisistä muoveista vain 15 eri laatua voidaan kierrättää, joten sitten tullaan myös siihen, että sen kemiallisen kierrätyksen avulla voitaisiin todennäköisesti myös laajentaa sitten näitä mahdollisuuksia tähän kierrätykseen. Neljäntenä on sitten tämä replace. Eli koetetaan korvata muovia toisilla materiaaleilla tai uusilla innovaatioilla, tai niin kuin sulapak tekee, niin sitten tämmöisillä muovin kaltaisilla materiaaleilla, jotka eivät kuitenkaan aiheuta sitä pysyvää mikromuovia. No nyt sitten EU-päättäjät on myös heränneet tähän merissä olevaan muovijäteongelmaan, minkä seurauksena ne, äh, nyt heinäkuussa 2021 syntyi tämä EUn Single-Use Plastic eli SUP-direktiivi, mikä kieltää kymmenen muovituotetta, kertakäyttöistä muovituotetta, joita löytyy useimmiten meristä. Siellä löytyy muun muassa pillit, ruokailuvälineet, lautaset tai vanupuikot tai juomien sekoitustikut. Ja tässä kalvolla listatut esineet on juurikin sieltä EU-listoilta, että mitä sieltä meristä eniten löytyy. Ja, ää, tämän takia lainsäädäntö on mielenkiintoista, koska kuinka moni on käyttänyt esimerkiksi pahvipillejä viime aikoina tai ylipäätänsä, niin se, että ravintolassa käytännössä on niitä pahvipillejä, on tämän EU-lainsäädännön tavallaan lopputulos, koska muovisia pillejä ei saada enää EU-alueella myydä. Tähän EUn suppidirektiiviin liittyy sitten myös tämmöinen merkintävaatimus, eli näissä Tuotteessa, mitkä tähän kalvolle on listattu, kuten juomamukit, tampoonit tai kosteuspyyhkeet, niin täytyy laittaa merkki, jos se tuote sisältää muovia. Ja se merkki pitää olla joku tämän kalvon mukainen, eli joko värillinen, mustavalkoinen tai sitten harmaapohjainen. Ja siinähän on tämmöinen surullinen kilpikonna, joka ui tämmöisen muovijätteen kanssa, tai sitten ihminen on roskaamassa sitä muovia luontoon. Mutta kun te käytte kaupassa ja ostatte esimerkiksi näitä pahvisia juomamukeja, niin mä pyytäisin taas kiinnittämään huomiota, että kuinka monessa tuotteessa te itse asiassa näettekään tämän merkin. Koska se on yllättävän paljon, varsinkin näissä kartonki- ja paperituotteissa, niin käytetään silti muovipinnoitteita. Tämä merkki jota silti kantaa siihen, että onko se biopohjainen tai biohajoava vai onko se tämmöistä fossiiliperäistä tai mikromuovia päästävän. Vaan kaikki tällaiset tuotteet niin kuuluu sen EUn määritelmän mukaan muoviksi ja sen takia kaikissa täytyy olla tämä merkki, vaikka se muovi, mikä siinä olisi, olisikin biopohjaista tai biohajoavaa. No, äh, mitä sitten tämä EU on määritellyt tämän muovin? Niin mä nyt luen tämän suoraan kalvosta, koska mä en muista tätä nyt ihan ulkoa. Mutta siis muovilla tarkoitetaan materiaalia, joka koostuu asetuksen di -di -di -di -di, määritellystä polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita, ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi osaksi lukuun ottamatta luonnon joita ei ole kemiallisesti muunnettu. Eli mitä ihmettä siinä siis sanottiin, niin ää, tärkeimpänä tässä on nyt se, että se on muovi on siis polymeeri, joka on lopputuotteen päärakenneosa. Ja on yleisesti siis vain iso molekyyli ja käytännössä kaikki nämä muoviksi kutsutut tuotteet, oli se sitten biopohjaista tai biohajoavaa, niin ne koostuu polymeereistä. Joten EU poistaa myös kaikki tosiaan biopohjaiset, biohajoavat ja mikromuovittomat tuotteet myös tällä muovimääräyksellä. Tässä määritelmässä on sitten sanottu juuri tämä, että lukuun ottamatta luonnon joita ei ole kemiallisesti muunneltu. Niin se koskee siis tällaisia materiaaleja, jotka löytyy luonnosta, joita ei ole tota valmistettu synteettisesti tai että se ei ole esimerkiksi bakteerien kasvattavaa jossain isoissa tankeissa. Mutta äh, tässä on nyt esimerkiksi kaksi tuotetta, jotka sisältävät tämän määritelmän mukaan muovia. Eli paistettu kananmuna ja ketsuppi, niin niissä olevat polymeerit äh, muuttaa kemiallista rakennetta niin kananmunassa kypsentämisen aikana. Joten EU-määritelmän mukaan nämä ovat siis muovia. Ja Tämä on asia, mikä on herättänyt paljon keskustelua ja vastustusta tiedeyhteisössä. Eli tämä EU-määritelmä tälle muoville on katsottu liian laajaksi. Eli se poissulkee myös paljon tuotteita, jotka ei käytännössä voida laskea muoviksi. Tähän EU-lainsäädäntöön liittyy myös se, että se on nimenomaan single use plastic, eli kaikki kertakäyttöiset tuotteet. Joten kun käytte kaupassa, niin taas näissä muovituotteissa, niin on hyvä kiinnittää myös huomiota siihen, kuinka paljon tuotteisiin on tullut sana uudelleen käytettävä, tai reusable, koska sen avulla Monet materiaalin valmistajat pystyy kiertämään tämän EU-lainsäädännön, koska silloin se ei ole enää kertakäyttöinen tuotte, vaan se on uudelleen käytettävä. Nämä luonnon materiaalit sitten, joita, jotka menee tavallaan tämän subdirektiivin sisään, niin niitä siis tunnetaan ja se on itse asiassa mun väitöskirjan aiheena eli mä yritän löytää erilaisia näitä luonnonmateriaaleja ja mä yritän kehittää niistä jotain uusia innovaatioita tai uusia yhdistelmiä ja katsoa, että ne silti täyttää tämän EUn vaatimuksen siinä, että ne eivät sen määritelmän mukaan sisällä muovia. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua muovialalla ja nyt tämän EU on jo luvannut tehdä joitakin tarkennuksia tähän lainsäädäntöön juuri mahdollisesti näiden esimerkkien takia, että paistettu kananmuna on sen määritelmän mukaan muovia. Mutta mitä sitten nämä yleiset innovaatiot tai tuotteet valmistetaan? Niin yleensä seina on aina olemassa joku idea tai joku tarve markkinoilla, että on se sitten lainsäädännöstä tulevaa tai sitten jostain muusta. Eli esimerkiksi että havahduttiin siihen, että kaikki kosmetiikkapurkit on käytännössä aina muovia, että tähän on olemassa varmastikin parempi vaihtoehto. Se on vain esimerkki. Sen jälkeen aletaan keräämään näitä vaatimuksia. Eli pitääkö sen olla Mehmeä, kova, pitääkö sen kestää iskuja, esimerkiksi että jos on kosmetiikkapurkki ja se pudotetaan metristä, niin se ei saa hajota kappaleeksi. Sitten se, että pitääkö sen kestää jotain tiettyjä kemikaaleja ja taas esimerkiksi kosmetiikkapurkissa se, että onko siellä vettä, onko siellä rasvaa, tuleeko siellä olemaan esimerkiksi etanolia, tuleeko sinne ruokaa ja Tavallaan kaikki siihen materiaaliin liittyvät vaatimukset, osittain sen materiaalin ominaisuuksien kautta, kuten just joustava, kova, pehmeä. Ja sitten esimerkiksi sulapakin tapauksissa juuri se, että ne ei saa sisältää pysyvää mikromuovia ja niiden täytyy olla kompostoitavia. Kun sitten ollaan tietoisia siitä, että minkälaista materiaalia oikeastaan halutaan kehittää, niin alkaa sitten se varsinainen kehitystyö. Eli siinä sitten etsitään ensin kirjallisuutta, että onko joku kehittänyt jo sellaista materiaaleja. Jos ei, niin onko joku kehittänyt sellaista materiaaleja, jolla on jonkun verran samoja ominaisuuksia. Ja sitten lähdetään ihan metsästä esimerkiksi sopivia raaka-aineita, että miten, miten me voitaisiin päästä sellaiseen tuotteeseen, joka täyttää ne vaatimukset. Usein nämä kehitystyöt tehdään tällaisella Pienellä linjalla, eli materiaalimäärät on noin joistakin kiloista tai puolesta kilosta sitten johonkin ehkä kymmeneen kiloon, mutta ne materiaalimäärät pidetään yleensä melko pieninä. Kun sitten saadaan tehty sellainen tuote, joka ollaan todettu, että tämähän on tosi hyvä, tämä on tosi siistiä niin äh, sitten se vielä testataan erikseen, että se tulee täyttää ne kaikki vaatimukset, mitä sille on asetettu. Kun sitten todetaan, että joo, tämä materiaali on hyvä, niin se viedään sitten tonne tuotantoon, eli se siirretään sitten semmoisen isomman mittakaavan koneille, jossa se tuotanto on yleensä sitten satoja kiloja tunnissa. Äh, yleensä siinä vaiheessa se Siirtymä ei ole ihan välttämättä täysin ongelmaton, mutta sitä varten se tehdään se siirto, että me saadaan se tuote toimimaan myös niissä mittakaavoissa, kun se on sitten tavallaan tarpeen. Sen jälkeen yleensä myös varmistetaan, että se tuotantokoneella tehty materiaali vastaa sitä kehitystyössä tehtyä materiaalia. Ja sitten aletaan kerätä kaikkia muita lainsäädännöllisiä tai asiakkaiden vaatimia sitten kaikkia dokumentteja, vahvistuksia, testejä, sertifikaatteja, mitä vaan voidaan sille materiaalille saada. Sitten kun se tuote on vahvistettu ja sillä on kaikki tarvittavat dokumentit, niin tulee lanseeraus, jolloin sitten julkistetaan se uusi materiaali, se viedään markkinoille, siitä saatetaan antaa tiedotteita ja näyttää mediassa, että hei, täällä on tämmöinen uusi siisti juttu menossa. Ja äh, nyt sulapakilla ollessani, niin mä oon ollut esimerkiksi mukana kehittämässä tällaisia ruokailuvälineitä. Ja äh, nämä on just sen materiaalin mukaan niin biopohjaisia ja nämä on biohajoavia. Äh, sen lisäksi äh, mä oon ollut mukana kehittämässä tämmöistä kosmetiikkapurkkia. Ja tota, tässä on olemassa tämmöinen itse asiassa rakenne, eli en tiedä kuinka hyvin tämä näkyy tässä kamerassa, mutta tämä ulkoosa on tämmöistä puuta sisältävää ja tämä sisäosa on sitten tämmöinen harmaa ja tämä on tämmöisestä kahdesta eri materiaalista tehty kokonaisuus ja tämä on nyt lumenella markkinoilla, eli siis meillä on olemassa ihan tällaisia isompiakin asiakkaita sitten näille meidän tuotteille.